Un ministru important ia o decizie fără precedent. Ce contracte vrea să interzic? Adio, puncti. Se pregte sub pe o decizie fără precedent în guvernul Viorica Dencil. Un ministru important vrea să ia o decizie radicală. Va interzice o serie de contracte. Eugen Teodorovici vrea un act normativ care să interzic companiilor care nu sunt transparente în ceea ce privește sublinieretea, ci firmei să aibă cu statul. Declarația ministrului vine în contextul în care există la nivel european o intenție de modificare a legislației acci la purtor. Eu am spus unc de anul trecut ce mi-a -mi subliniere, dori foarte mult să se vede un act normativ care se interzic total, în ceea ce înseamnă relația cu statul, contractele companiilor care nu au totul transparent. E una se creezi în cara ta de origine, adică la noi în România, un astfel de caz care se permit în de astfel de firme în România, pentru a aduce aici acele taxe sublinierei nu numai, dar nu a sublinierei acele companii se fac contracte cu statul. Mi se pare ce asta este abordarea logic, a afirmat Teodorovici. Într-o intervenție la antena 3, întrebat dacă politicienii vor mai putea se, subliniere-i 5 banii 9.3.t, subliniere-i dacă se schimb reglementrile privind acțiunile la purtor. Chestionat ce ar putea face pentru a pune în practic acest lucru, ministrul de finanțe a răspuns. Și în continuare acelea subliniere lucru. E subliniere e o problemă de act normativ în Parlament subliniere e asupra ceruia discutme pentru ce e normal atunci când banul public, al contribuabilului, este pus în subliniere care, adică într-un contract public, se se subliniere. E foarte clar cine face acel contract. Ce companie sub liniereii ce acționarii sunt în spatele acelei firme, toci până la ultimul. Să fie totul transparent, a mai spus Teodorovici.